Kako biste dodali aktivnost test na vašem e-kollegiju, kliknite gore desno na omogući izmjene. Potom u sekciji ili temi u kojoj želite dodati aktivnost test, kliknite na Dodajte aktivnosti ili resurs. U izborniku Dodajte aktivnost ili resurs, s lijeve strane odaberite test i dolje kliknite na Dodajte. Naslov, odnosno ime, tj. naziv same aktivnosti će biti kolokvi četvrti travanj 2020. U uvodu, to su upute, to je nešto što trebate dati vašim studentima. Ja ću reći da imaju 4 minute, iako će im sustav to jasno prekazati za odgovoranje i osam pitanja na koje more odgovoriti. Kažem da ne prepisuju i poželim im sreću. Postavke koje trebate podnesiti za nekakav test ili kolokvij su vrijeme. Znači možemo zadati od kada do kada će taj test biti dostupan. Pa ću ja staviti ću ova aktivnost biti dostupna od 4. travnja u recimo 11 sati do tog istog 4. travnja u 13 sati. Što znači da će svi studenti koji se pojave i prijave na vaš ekolegi u tom periodu imati mogućnost rješiti taj test. Jednako tako, kao što smo gore napomenuli da imaju 4 minute, moram kliknuti na kraju redka na omogući, ovdje gdje piše vremensko ograničenje i upisati 4 minute. Isto tako tamo kad sam zadavao od kad do kad je dostupan test, da bih mogao to uređivati, na kraju retka sam trebao kliknuti na omogući. Kada vrijeme istekne, jedna vrlo bitna postavka koja je zadano postavljena na započeti pokušaj rješavanja sa automatski predaju. To znači, nakon isteka 3 minute 59 sekundi, Omega će pokupiti te sve odgovore od vaših studenta i pohraniti ih. Ekvivalent toga bi bilo kad ste, da ste u razredu i da kažete stavite pisane testove na kraj reda i samo prođete po tom kraju učionice i pokupite sve te a, testove. U suprotno me, može se dogoditi u nekoj drugih postavki da a, ako studenti ne predaju svoje odgovore, oni ostanu na njihovim računalima i tada taj test se smatra nevaljan. Ono što trebamo također podesiti je u udjelu ocjene. Tu možete zadati ocjenu za prolaz, ja ju sada neću zadavati, i možete isto tako staviti dopušteni broj pokušaja. Ja ću ovaj kolokvi omogućiti svojim studentima da naprave recimo ili riješe tri puta. U trenutku kad ste stavili dopušteni broj pokušaja, veći od 1, pojavi se i način ocjenjivanja gdje možete reći hoće li to biti ocjenjeno na osnovu najviše ocjene, srednje postignute ocjene prvog pokušaja ili posljednjeg pokušaja. Zadana je opcija najviša ocjena i ja ću je ostaviti. Postavkama pod raspored je bitno staviti, ako vi to tako želite, da nova stranica ne ide za svako pitanje, znači ako imate 20 pitanja, 20 puta studenti kad, nakon što riješe jedno pitanje moraju kliknuti i preći na sljedeće, čime je to sljedeća stranica, ja ću ovdje umjesto svako pitanje odabrati opciju koja kaže Nikad prikaži sva pitanja na jednoj stranici. Na vama je da odredite hoće li to biti nova stranica svako pitanje, svaka 2, 3, 5, 20 ili kao što sam ja ovdje odabrao Nikad i prikaži sva pitanja na jednoj stranici. U dodatnim ograničenjima prilikom pokušaja možete zadati lozinku testa. Da biste vidjeli to što zadajete kliknite i na ovu ikonu oka. Sada vidimo da je lozinka koji sam ja zadao ABC. Znači, da zadam lozinku sam kliknuo to polje, a onda sam još kliknuo i na oko da bih vidio što sam ono. To znači da svi studenti koji se prijave sustavu između na dane datume, između 11 i 1 i kliknu na test dobit će. Pitanje, a koja je lozinka testa? Vi ste joj trebali naravno njima poslati. Korisno da to pošaljete ako se test može pisati u 11.00 do 1 to jutro. Koristenjem naravno foruma obavijesti. Ništa drugo nećemo mijenjati, pohrani i prikaži. Ovdje imamo prazan test. Kako znamo da je prazan? Tako što ovdje na dno piše, u ovom testu trenutačno nema pitanja. Crvenim tekstom, na crvenoj podlozi. Gore pišu postavke. Dobušteni broj pokušaja 3. Test neće biti dostupan do subote, 4. travnja u 11. I test će se zatvoriti u tu istu subotu, 4. travnja u 1. Kako biste pristupili ovom testu, morate znati lozinku testa. I vremensko ograničenje je 4 minute. Također, studentima je dano na znanje da je način ocjenjivanja najviša ocjena. I to je to.